گائز آج کے جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ بہت زیادہ زبردست ہونے جا رہی ہے ویڈیو کا کچھ لنک اس طرح سے ہے کہ ہم نے یوٹیوب پہ بنانا ہے ایک چینل اور اکثر میرے بھائی جو ہوتے ہیں کوئی شکایت وغیرہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اسکل نہیں ہے ہمیں کوئی کام نہیں آتا تو ٹینشن نہیں لینی آپ کا یہ بھائی ادھر ہے آپ کو یہ بتائے گا کہ کس طرح سے یوٹیوب کے اوپر چینل بناتے ہیں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اور اس کے علاوہ آپ کو پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آج میں آپ کو ایک طریقہ آئیڈیا بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ یونیک ہے اور ہنڈریڈ پرسینٹ ہیں کہ آپ یوٹیوب کے اوپر ایزیلی ایزیلی گرو کر سکتے ہیں اور بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں کام بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے کام بھی بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ نے صرف خود ہی سوال کرنا ہے اور خود ہی اس کا انسر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو ایک دفعہ ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں اور کام کو غور سے سمجھ لیں تاکہ آپ کو سب کچھ اچھے طرح اور کلیئر ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اپنے کروم براؤزر میں کروم براؤزر اوپن کرنے کے بعد آپ نے پیپر نوٹس جو ہوتے ہیں وہ لکھ کر سرچ کرنا ہے اور کوئی بھی اچھا سا پیپر نوٹس کو ڈاؤن کر لینا ہے چلیں میں یہ سامنے آپ کے یہ اسے ڈاؤن کرتا ہوں اسے ڈاؤن لوڈ ہیں اور فوٹو ایڈیٹنگ ویڈیو کے لئے یہ کویشچن وغیرہ ایڈیٹنگ کے لیے آپ کائن ماسٹر کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کینوا ہے کینوا کا یوز کر سکتے ہیں میرے پاس چونکہ کائن ماسٹر اور دونوں اویلیبل ہیں تو میں آپ کو ادھر کائن ماسٹر کے اوپر ویڈیو ایڈیٹنگ کا طریقہ کار ہوں کہ سے نے ویڈیو بنانی ہے اور کس طرح سے یہ سب کام کرنا ہے تو ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اپنا کائن ماسٹر اوپن کائن ماسٹر اوپن کرتے ہیں اور مزید آگے آپ کسی بھی قسم کے سوالات کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ سوالات کر سکتے ہیں اسلامی ریلیٹڈ اس کے علاوہ کوئی بھی پہیلی ٹائپ ہو گیا خود آپ نے سوال کرنا ہے اور خود ہی اس کا جواب دینا ہے تو ایسا ہم آگے کائن ماسٹر کی طرف اور کرتے ہیں کریٹ نیو پروجیکٹ اوپن اور آپ نے یہ سکرین جو سب سے فسٹ والی ہے سکس سلیش نائن اس کو کرنا ہے سلیکٹ اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ نے جو یعنی کہ بیک گراؤنڈ پیپر نوٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ادھر آپ کو یہ سب سے فسٹ کارنر پہ ایمج ایسٹس کا آپشن دیا گیا ہے اس کے اوپر کلک کر کے ادھر سے بھی بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو چلے میں کرتا ہوں اس چیز کو کلک اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بہت سارے بیک گراؤنڈ آلریڈی دیے گئے ہیں جس میں سے آپ اچھا سا چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید اگر آپ اور اچھے اچھے بیک گراؤنڈ چوز کرنا چاہتے ہیں تو ادھر اوپر پلے ان کا اسٹور دیا گیا ہے جسے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آلریڈی پریمی کائن ماسٹر یوز کر رہے ہیں تو بہت سارے آپ کو ایزیلی ویسے ہی ہو جائیں گے اگر اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو کائن ماسٹر پر... کا پریمی ورجن فری میں چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں تو چلے ہم کرتے ہیں اپنا یہ بیک گراؤنڈ یہ دیکھیں یہ جی, کتنا پیارا میں اسے چوز کرتا ہوں اور لے آتے ہیں اسے اس کو آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا انکریز اور کام بہت آسان اور سادہ سا اس کو کر لیتے ہیں اوکے اور آ جانا ہے آپ نے لیئرز میں لیئرز کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے ادھر ٹیکس فارم اسے ٹیکس ٹائپ کرنا ہے اور کی بورڈ کو جو ہے وہ آپ انگلش میں بھی اردو میں بھی کس جس مرضی میں چاہیں क्वेश्चन कर सकते हैं تو چلے میں کرتا ہوں اردو سلیکٹ پہلے اردو سلیکٹ کرتے ہیں اور ہم پہلے کرتے ہیں سوال آج کا سوال تو لکھتے ہیں آج کا سوال یہ دیکھیں ہمارا جیسا لکھا گیا ہے آج کا سوال اسے دو منٹ رکے ذرا تھوڑا سا اڈجسٹ کر لوں یہ دیکھیں یہ جی. ہمارا لکھا گیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس چیز کو اوکے اور جو ہم نے یہ کیا ہے سوال اسے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے تھوڑا سا بڑا کر کے اس کا فاؤنڈ کلر جو ہے وہ چینج کرنا ہے آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ آپشن ہوگا کلرز کا آپ ایزلی یہاں سے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں یہ رہا کلرز کا آپشن اس کا کلر کر لیتے ہیں گرین ریڈ ریڈ کرنے کے بعد آپ کرتے ہیں اسے اوکے یہ دیکھیں کتنا پیارا لکھا گیا ہے اور اس کے بعد دوسرا کام بھی وہ سمپلی اسی طرح کرنا ہے کہ جو آپ کی پہلی یا کوئی بھی سوال ہوگا اسے ٹائپ کرنا ہے آپ نے تو میں اسے ٹائپ کرنے کے بعد آتا ہوں ادھر تو گائز یہ ہمارے سوال جواب ریڈی ہو چکے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے آپ یہ نیچے آج کا سوال والا جو ہے اسے تھوڑا سا ڈریک کر کے کر لینا ہے بڑا ادھر سے ڈریک کر کے ایسے ایڈجسٹ کر لینا ہے اور نیچے ہی جیسے دوسرا سوال ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اس دونوں کو کر لینا ہے آپ ایک ہی لیول پر اور اس کے جو جواب ہیں اس کو آپ نے یہاں سے تھوڑا سا دبا کے بیک کر کے سب سے آگے لے جانا ہے جو کہ سوال جہاں سے ہم نے ختم کیا ہے دوسرا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی ویسے ہی بے کر کے اس طرح سے لے جانا ہے اس کو تھوڑا سا لینتھی کر کے ڈرائی کر کے اوپر والا جو بیک گراؤنڈ ہم نے لگایا ہوا ہے اس کے نا بالکل برابر کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی ہم برابر کر لیتے ہیں تو چلو کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو اور آپ نے اچھا تو اس کے پیچھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بیک گراؤنڈ میوزک ہو وہ لگ جائے تو آپ نے آنا ہے آڈیوز میں آڈیوز میں آنے کے بعد ادھر سے آپ کوئی بھی میوزک چوز کر سکتے ہیں چلے میں ادھر سے یہ پڑا ہوا ہے کم وید میں چلے گئے پہلے والا ہی نہ ہم چوز کر لیتے کرنا ہے ایڈ اور یہ صحیح ہو گیا ابھی ہم اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں رن رن کرنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح خوبصورت طریقے سے یہ سب لکھا جا چکا ہے یہ دیکھیں ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہو چکی ہے بالکل ریڈی اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے اس ویڈیو کو سیو یہ سب سے اوپر کارنر کے اوپر سیو کا بٹن دیا گیا ہے آپ نے ادھر اس پر کلک کرنا ہے اور ویڈیو کو کوالٹی کو وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا اسے سیو ایز ویڈیو پر کلک کر دینا ہے تو گائز ہماری ویڈیو جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اس کو جا کر اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ کرنا کر دینا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید یہ بتا دیتا ہوں کہ لوگ کس طرح سے یوٹیوب کے اوپر اسی طریقے سے ارننگ کر سک کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں آپ کو میں نا لائف کے طور پر دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں گائز اب کوئی بے روزگار نہیں رہے گا ہمارے ملک میں ایسے کئی افراد موجود ہیں جو قابلیت رکھنے کے باوجود اچھا روزگار نم اپلوڈ کر کے بہت زیادہ پیسے کھما سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلا جو نالج پیدیا ہے اس کے نالج زیرو سکس کے ویوز ہیں امیجن کریں اس نے کتنے زیادہ ارنگ اب تک کر چکی ہوگا یہ چیک کریں نیچے 1.4 ملین ویوز آپ بھی اسی طرح یہ سمپل سا کام ہے کہ کے ایزیلی بہت زیادہ ارننگ یوٹیوب سے ہی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو لگی ہے اچھی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اگر آپ کو یوٹیوب چینل نہیں بنانا آتا تو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں کا آغاز کر لنک دے دوں گا کس طرح سے یوٹیوب چینل کو بناتے ہیں اس کے مزید کس طرح سے کرتے ہیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یوٹیوب کا چینل بنا سکیں اور اپنا کام شروع کر کے ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے میں اپنے اس چینل پر مزید اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں بیل جو آئیکن ہے اسے بھی کلک کر دیں تاکہ میری جو آنے والی ہر ویڈیو اب تک ٹائم سے ٹائم پہنچ جائے الرحیم